Nik, klaser taineko izan gurene bal. Eta horretarako, karrera bat estudizutie erabak izan dote. Ezan eta aurre izan da, diru atateko modu arrezena. Eta bueno, lana agerez, egon bada. Kantidades, gitzia. Eta kalidades, gitzia. Nik, hene ban inor baino gehizago izan guru. Balizodost, aristokrazia obreru eizetigaz. Tuti, ez da inbiastezkatzuti, ez da? Deste barrik, Estudize dotenan araberak obratien. Zeniorri bilinai, estudize eta estudize. Jodidute, kabroi batenez. Beste batzuk, barrandan ebili dizenien. Reguetoneuen, joder! Eztaklasismo kontuen, Zoiik, meritokrasize. Nik, henea bat nola nabaitzi emerezi. Bekario! Bekario! Bekario! Azte miluno gehi ordu eta liberien Tiene duro puto comer, está cada día en su viaje. Otro Ni ni de Ez gerroneko que Roneco y San Miguel nada sugiere. Lord todo solo tanada, nada la. Aquí y allí todo son reservado, ejercicio industrial. Hoy Torreiguren empresa da. hemen es suzco cobraco. Vaya bai asco y qué Out da wenam, shock escape. So. Out da medicatura. Mundo autiguo maso design, ir Prekario! en español. Precario. Precario. Mañana que dieron nice. No da experiencia. Carretas de embarre. Hoy estoy, Monterrey. Mándala. Va uno hasta su café chubetín, se debe precario. Ta konbenio xerdinio. Irato itsunek. Baknik, eta gingo las. Zhengona sindikatu ene. Nekaria. Nekaria. Auriera bidia. Zutzake sindikatu pe. Izan inkompromista. Sindikatu eklabunduko zu. Etzepa sanam sindikalista. Eta hola historiao a mailera perfecto bate gazeman ezutan da gustago zuen historia da moduloa do perfecto bate bizigaralako así que miek sintzuk izan eta dantzak gantzia da